ברוכים השווים. בסרטון זה נציג את מושג הטנה. האות המייצגת את בפיזיקה, או לפחות uh, במכניקה, היא האות P. האות P מייצגת את הטנה. למרות שבאנגלית המושג קרוי מומנטום, אבל האות M תפוסה כבר על ידי מסה, שהיא מושג יסודי יותר. ובכן האות P מייצגת את עטנה. מה זה עטנה? אם רואים אדם גדול, מהר, אז נגיד שיש לו המון תנה. ואם נראה אדם גדול שרץ מהר מאוד ואדם קטן שרץ מהר מאוד, רוב האנשים יגידו שלאדם הגדול יש יותר תנה. יכול להיות שאין משמעות כמותית למה הם אומרים זה, אבל הם מרגישים שזה נכון. כשנסתכל על ההגדרה של המושג תנה, זה לנו הגיוני. אז הגדרת ה היא מסה כפול מהירות. מסה כפול מהירות. על כן, משהו עם מסה בינונית ומהירות גדולה מאוד, יהיה תנה גדול. או משהו עם מסה בינונית... הפוך, שכחתי מה שאמרתי קודם, אה, מסה בינונית ומהירות גדולה זה תנא גדול, והפוך, מסה גדולה ומהירות בינונית יהיה אולי אה, בעל אותו תנא, אבל בכל מקרה תנא גדול. דרך אחרת להסתכל על תנא היא כמה פחות היינו רוצים לעמוד בדרך של אותו גוף כשהוא עובר לידינו. כלומר, כמה לא נעים, נעים יכולת לקבל מכה מאותו גוף. זו דרך טובה לחשוב על תנא. אז תנא הוא מסה כפול מהירות. איך זה מתקשר לכל מה שלמדנו עד עתה? בואו נראה. אנחנו יודעים שכוח שווה למסה כפול תאוצה. מסה כפול תאוצה. ומה היא שינוי תאוצה? תאוצה היא השינוי במהירות. על כן, כוח שווה למסה כפול שינוי המהירות, כפול שינוי המהירות ביחידת זמן, בפרק זמן נתון. אז נסמנת את זה באות T. על כן כוח שווה למסה כפול לשינוי במהירות. נניח שהמסה אינה משתנה. על כן ניתן להסתכל על זה כשינוי המסה כפול למהירות ביחידת זמן. זה קצת uh, ארמומי. אמרתי שמסה כפול שינוי מהירות username就到 אותו דבר כמו שינוי המסה כפול למהירות בהנחה שהמסה אינה משתנה. אז יש לנו כאן מסה כפול מהירות שזה תנה, ניתן להסתכל על כוח כשינוי של התנה ליחידת זמן. נציג את המושג אחר ש... ששמו מתקף. המתקף מוגדר כמכפלת הכוח בזמן. אני רוצה להציג בפניכם את המושג אה, מתקף רק למקרה שתפגשו אותו במבחן. אבל אנחנו נראה שזה לא מושג קשה. כוח כפול לשינוי בזמן או כפול הזמן בהנחה שמתחילים מזמן ששווה ל-0. <אח> כוח כפול לשינוי בזמן שווה למתקף. אני לא באמת יודע איזה עוד משתמשים עבור המתקף. עוד דרך לסתכל למתקף כוח כפול לשינוי בזמן. זה כמו השינוי בטנה, חלקי השינוי בזמן כפול לשינוי בזמן, בסדר? כי זה אותו דבר כמו כוח. על כן, המתקף שווה גם לשינוי בטנה. אנחנו נרחיב את הדיון במתקף באחת מהסרטונים הבאים. Uh, הדבר היקרי מבחינת התנה הוא היותו שווה למסה כפול המהירות זה הדבר העיקרי שצריך לזכור מסה כפול המהירות ומכיוון שהכוח הוא השינוי של התנה ביחידת זמן אם לא פועלים כוחות חיצונים על מערכת או על uh, קבוצה מסוימת של גופים אז התנה הכולל שלהם לא ישתנה נכון? זה נובע מחוקי ניוטון. הדרך היחידה לשנות את התנה הכולל של מערכת, היא שכוח חיצוני שונה מאפס יפעל על המערכת. אז נעסוק במספר בעיות של תנה כשאנחנו לוקחים את זה בחשבון. בואו נשנה צבעים, בסדר. נניח שיש לנו מכונית. זאת מכונית. נשתמש בצבעים מעניינים. הנה, מכונית ככה עם צבע מג'נטה למטה. מהי השאלה? מסת המכונית היא אלף קילוגרם, טונה אחת, והיא נעה במהירות של תשעה מטרים לשנייה מזרחה. מהירותה היא תשע, מטר לשנייה לכיוון מזרח או ימין בדוגמה הזאת. היא מתנגשת במסאית שמסתה אלפיים קילוגרם, הנמצאת במנוחה. ינה המסעית... שוקלת, יש לה מסה של 2000 קילוגרם, היא נמצאת במנוחה, כלומר, המהירות שלה היא 0. עכשיו, נניח שכאשר המכונית מתנגשת במסעית, היא נתקעת בה, ושתי ממשיכות אה, בתנועה ביחד, הן תקועות יחד. השאלה היא, מהי המהירות של המסעית והמכונית ביחד לאחר ההתנגשות? עליינו לחשב, מה היה отנה הכולל של שני הגופים לפני ההתנגשות. בואו נראה. התנה של המכונית הוא massa, כפול היא התנה הכולל הוא massa של המכונית כפול המטירות של המכונית ועוד המסת של המסעית כפול המטירות של המסעית. זה לפני ההתנגשות. אז בואו נראה. מהי מסת המכונית? 1,000 קילוגרם. מהי מהירות המכונית? 9 מטר לשנייה. על כן היחידה של תנה היא קילוגרם כפול מטר לשנייה. זה 1,000 כפול 9, קילוגרם מטר לשנייה. אני לא אכתוב עכשיו את היחידה כדי לחסוך לב מהי מסתה. המסה של היא 2,000. מהי מהירותה היא 0. היא במלוחה בהתחלה. התנה הכולל של המערכת זה 2000 כפול 0, כלומר 9000 ועוד 0, וזה שווה ל-9000 קילוגרם מטר לשנייה. זה התנה של המערכת לפני שהמכונית פוגעת בחלק האחורי של המסעית. מה קורה לאחר שהמכונית פוגעת בחלק האחורי של המסעית? בואו נראה. יש לנו את המסעית, נצייר אותה פה קצת יותר קטנה, ויש לנו את המכונית. אה, לא נתייחס לזה אם היא קצת מאוחה או אם היא שחרר רחום, נתעלם מזה. בואו נניח שלא קראו אנחנו מניחים שאין שינוי בטנא, כי לא פועלים כוחות חיצוניים על המערכת. המערכת פירושה הצירוף של המכונית והמסעית במקרה הזה. מה שאנחנו אומרים הוא החדש של המכונית מסעית יהיה את אותו טנא, כמו הטנא של המכונית והמסעית כשהן היו נפרדות. אז מה אנחנו יודעים לגבי הצירוף הזה, אה, מכונית מסעית? אנחנו יודעים את המסה של הצירוף. המסה של המכונית מסעית היא סכום מסות של שתיהן. 1000 קילוגרם ועוד 2000 קילוגרם זה 3000 קילוגרם. עכשיו נשמש בנתון הזה כדי לחשבת מהירותו. איך? אז ככה, התנה של הצירוף שמסתו 3000 קילוגרם צריך להיות שווה לתנה של המערכת לשני הגופים לפני ההתנגשות. צריך להיות שווה ל-9000 קילוגרם מטר לשנייה. פעם נוספת, מסה כפול מהירות. המסה שהיא 3,000 קילוגרם כפול המהירות החדשה, נקרא לה מהירות החדשה V עם סימן תחתי N, New Velocity, זה שווה ל-9,000, כי הטנה נשמר. זה מה שצריך לזכור. הטנה אינו משתנה, אלא אם כוח יצוני שונה מאפס פועל על המערכת. כי ראינו שהכוח שווה לשינוי הטנה ליחידת זמן. אם אין כוח יצוני, אז אין שינוי בטנה. בואו נפתור את השאלה. נחלק את שני האגפים בשלושת אלפים, ונקבל את המהירות החדשה, שהיא שלוש, כלומר שלושה מטרים לשנייה. זו תוצאה הגיונית, יש לנו מכונית יחסית קלה, נעה במהירות של תשע, תשע מטרים לשנייה, ומסעית במנוחה. כשהיא פוגעת במסעית, שתיהן נעות ביחד לכיוון מזרח. אנו מניחים שהמהירות היא חיובית בכיוון מזרח. אם התוצאה הייתה שלילית, אז היינו יודעים, שהתנועה הייתה אה, הפוך לכיוון מערב. אבל זה הגיוני, יש לנו גוף קל יחסית וגוף כבד יחסית במנוחה. וכאשר גוף הקל פוגע בגוף הכבד במנוחה, הצירוף ממשיך לנו הימינה, אבל במהירות יותר נמוכה אה, יחסית. אני מקווה שזה נותן לכם ככה מושג אינטואיטיבי של תנה, ושהבעיה הזאת לא הייתה יותר מדי מבלבלת. בסרטונים הבאים אני אפתור אה, בעיות נוספות עם תנה, ואני אציג בפניכם בעיות עם תנה בשני מימדים. אה, אז בקרוב.